Були зіпсовані повністю карнізи, вони вигляють, їх треба буде міняти. А щоб переробити потолки, то дуже треба буде все розшивати. Так розповідає про велике вікно у вітальній мешканка будинку, що по вулиці Мазепи, 57, Оксана. Жінка каже, у її квартирі від прильоту 18 лютого постраждали всі вікна. Сьогодні привезли нові. Площа вікон ми не підраховували, але постраждали всі п'ять вікон, в які в квартирі знаходяться. Тобто це дві лоджії, два вікна кухонних і одне в дитячій, одне в кімнаті. На сьогоднішній момент ми практично нічого не зробили. Наскільки ми обговорювали це все в ОСББ, в Вайбері, то була мова про те, що волонтерська організація «Медеєр» нам їх тільки доставить і винесе на поверх, в квартиру занесе і так і залишить. А установка самих вікон вже на наші плечі лягає. Як саме ми будемо це робити, ми не знаємо. Якщо брати приліт, який відбувся 18 лютого, постраждало 132 квартири і пошкоджено 285 вікон. Ну, конструкції. Частково є вікна, які постраждали частково так, і в них буде замінена фурнітура, склопакети. Вони придатні для подальшого використання, але основна більшість вікон знищені повністю, тому ви бачите, що вікна були виготовлені з нуля. Проєкт з виготовлення вікон для постраждалих підтримно швейцарською громадською організацією Медаєр, каже Юрій Шелест. На 285 конструкцій ними виділено 3,6 мільйона гривень. Організація Медаєр – це швейцарська організація, яка працює в Україні з квітня місяця 2022 року. Вони представлені в Хмельницькому, в Тернополі, в Франківську, Вінниці, в Києві, в Сумах, Харкові та Дніпрі. Тобто вони працюють по всій Україні і виділили кошти саме для цього будинку. Вдруге, спільно допомагають місцянам, квартири яких постраждали від обстрілів цієї зими, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Будинок 57-59, по суті, один будинок, постраждав найбільше, і тут було найбільше вибито вікон. Не всіх вдалося мешканців, які постраждали, сконтактувати, і не всі з ГОМЕДЕР, і не всі, відповідно, зможуть отримати від них вікна з різних причин. Тому місто тоді сказало, що хто живе вже в квартирі, Зараз, хто не має можливості десь переїхати і від'їхати, може замовляти собі вікна самостійно, для міста приносити рахунки, і відповідно місто через фінансову допомогу матеріальну рішенням сесії буде виділяти ці кошти. Тобто люди заклали свої гроші і вже, по суті, на третій день мали вікна. Ми до цієї пори в міську раду отримуємо такі звернення з проханням надати матеріальну допомогу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільні новини, Хмельницький.